پیارا جب اسماعیل علیہ السلام سے کہنا اب راحیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ضواب ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو جلدی کرو یا اب اتفائل یا اب تفعل اب جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس بیٹا میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں خبر ہے بڑا اچھا سودا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ